עשר שנים אני יוצר עם התוכנה הזאתי, ואני לא זוכר אף שנה שהיו בה שיפורים משמעותיים כמו שהיו השנה. כל הכלים האוטומטיים של הבחירה של הרקע, ובחירה של אובייקטים, ובחירה של אנשים, ובחירה של אנשים, ואתה יכול לבחור רק את העניסים של המילדה, ורק את העיניים שלו, כאילו... וואו, חבר'ה, תודה לאדובי וללייטרום העדכונים האלה, כי הם את 2023 לבשורה של ממש, באמת. ותודה ליליון על הביטוי הזה, ותודה לתזכורת שזרקת לנו פה, אני אתייחס את זה בהמשך. בני <laughs> שאנחנו קופצים לחידושים, קיבלתי הרבה שאלות על איך שהלייטרום שלנו נראה, הלייטרום שאנחנו לומדים עליו, אז חשוב לי לעשות אברה קטנה. בתוך הלייטרום ב יש שתי אה, לייטרומים. יש את לייטרום קלאסיק, ויש את הלייטרום החדש. הלייטרום קלאסיק זה הלייטרום שאנחנו לומדים עליו. ההבדל בין התוכנות הוא בעיקר בתצורה. בלייטרום החדש יש שוטי רימוג'ים פחות מילים. חוץ מזה כל הכלים, כל הבפנים, אותו הדבר בדיוק. זאת אומרת שכל דבר שאתם לומדים איתנו פה בלייטרום קלאסיק, תוכלו להשתמש בו גם בלייטרום החדש. חוץ מזה בלייטרום החדש יש גם אופציה של ענן. שזה יש לזה שתי שימושים מעולים, חוץ מזה שאפשר אה, להתקשר עם הלייטרום בטלפון ולערוך תמונה נגד המחשב, אז זה המשיך לערוך אותה בטלפון או באייפד או בכל דבר אחר יש אופציה ליצור גלריות באינטרנט דרך הלייטרום החדש אה, ולשלוח אותם ללקוחות עשיתי זה, פעמים, אה, זה תגובות מאוד טובות מלקוחות וגם זה בחינם וגם הם יכולים לסמן דרך הלינק שלהם דברים ואז אתם יכולים לראות את זה אצלכם. שזה בכלל אה, כישוריות מטורפת, אם זה מעניין אתכם תרשמו לי בתגובות ואני אדאג לכם לסרטון. אז עכשיו שהעברנו את הנושא הזה של הלייטרום קלאסיק והלייטרום החדש הם אותו הדבר, רק בצורה טיפה שונה, בואו נתחיל לדבר על החידושים המשמעותיים, בואו נתחיל להיחסית מהכלים. כלים? אמרתי מהכלים או הק... הקלים? כלים הקלים. שנייה נשתי קפה. אז, קודם כל, בסרטון האחרון שלנו, בסדרת הלייטרום, דיברנו על כלי המחיקה, על הספוט רמובל. ברור שכרנו את הסרטון, אופי קוגן מצילום חדש דאג להזכיר לנו שאיזה מצחיק? בואו כששיכרנו את הסרטון יצא עדכון חדש, אז קודם כל תודה רבה לאופק. <laughs> וחשוב לי להגיד שאופק אורגן, קודם כל אני ממליץ לכם בואו לראות את הסרטונים שלו, הוא מסביר כמו שאנחנו אבין כדי להבין, ובאמת באופן מעולה, אני ממש ממש ממליץ לכם. ואופק עשה סרטון על העדכון של אוקטובר 2022, שהוא בו מדבר בין השאר, גם על ריתוש מודע לתוכן וגם על האופציות של הבחירה של האנשים. מאמליץ לכם בחום ללכת לראות את הסרטון של אופק ובגלל שאני מאמין שהסרטון של אופק טוב אני לא אחזור על מה שהוא אמר ואני רק �etsיuş לכם טיפה מהניסיון שלי האישי ואני מאוד�� נמליץ לכם לראות הסרטון שלו ואז לראות את הסרטון הזה לא נהיה רגע diyorاج אוז mestred כדי שהכ gak Jakoburd עד איתנת כל הסאני מאמל קודם כל יש פה תמונה מציליים שהיה לי זוג מקסים יפיפיים חמודים ]Where? היה לי איתם כיף רצח, אבל רגע בואו, לא נסתם מהנושא יש התמונות שלהם פה, רק כדי שתראו קודם כל כמה יפים הם לגדרי שאני אסביר עליהם אז החידוש הכי גדול השנה, התרחש בתחום של המסכות דבר ראשון, שימו לב שבלייטרום החדש, בעיקון האחרון שינו פה את סרגל הכלים סרגל הזה כל כלי הבחירה סדרו אותם פה ביחד במורכז בדבר צ'יק הזה, ושינו פה טיפה את הממשק. עכשיו, אם כבר ראיתם את הסרטון של אופק כמו שאני מצליחים לעשות, אז טיפה, ראיתם שדברים פה השתנו. חוץ מהאופציות המדהימות שיש פה של הבחירה של האובייקט, סימולר, לב, תוך שנייה הוא פשוט מזהה לי את שתי החבר'ה, כן, תראו, הגזמתי בזה שתראו את הבחירה, אבל בהחלט אה, מדהים, כן. הוא יכול לבחור את האובייקט, הוא יכול לבחור את השמיים רק, שימו לב, לחיצה צ'ק צ'ק, בחר את השמיים כמעט מושלם, שימו לב, כאן הוא uh, לא שלם אותם עד הסוף, אז יכול להיות שלפיין צריך לעזור להם, כמובן, כמו כל הכלים, אנחנו מכירים את זה. Uh, uh, יש לנו לבחור את הרקע, שבעיקרון זה הוא בוחר את האובייקט ומהפכת התמונה, uh, זה מה שאנחנו רואים פה, מה שראינו לי קודם. Uh, ו... משהו מדהים שיש פה זה בחירת אובייקטים, שימו לב. עם הדבר הזה, אני יכול עכשיו uh, בעצם לצבוע uh, למה שאני רוצה לבחור את כפי. בסדר, בוחר אותו פחות או יותר. שימו לב, התוכנה השלימה לי את כל הבחירה, לפחות מה שהיא חשבה, שימו לב מה מוזר קורה פה אבל אפשר לסלוח לה, אפשר להבין. צ'יק צ'ק, בחרה לי באופן מושלם את כפיר, כן? אני אלך סתם דוגמא לו, אובייקט מאחורה, אנחנו רוצים לבחור כמובן שקצת יותר קשה לה, כי זה בקצוות פה עם הקצוות של הצורה, וזה מטושטש, אז ברגע שהתכונה הזאת כבר ארוחה, אבל אני אעשה שנייה רגע שטויות כדי שאני אוכל להסביר לכם משהו, Uh, השתמשתי בשיטה שאנחנו מכירים של יצירת עומק uh, מהסרטון של הבחירות המקומיות. Uh, מי שלא ראה, כמובן, טוסו לראות את הסרטון הזה, זה, זה בערך הכלי הכי מתורף שכם ביקום הבחירות, ושיתפתי שם מלא שיטות, אז מומלץ מאוד. נגיד, ואתם אוהבים את התוצאה, לא אוהבים את התוצאה, לא משנה, בסדר? Uh, אני אצ'יט מעדיף זה כמו שזה היה מלפני, אבל מה חשוב לי להראות לכם פה? אתם רואים את כל הכירות הק... שיש לנו פה? אני ארחיב אבח... את הדבר. קודם כל, תודה רבה שלא צריך יותר לחבש את הבחירות סתם ככה <laughs> על התמונה. סידרו לנו אותן מעולה כאן בשכבות. ברגע שאנחנו מזיזים את האכבר, רואים גם איזה בחירה זה מה. בובה! באמת, אני, אתם מבינים כמה אני מבסוט על הדבר הזה. יש לנו פה, ברגע שאנחנו לוחצים על הבחירה, להוסיף ולהכסיר מהבחירה. אין יותר רק לצבוע את הבחירה, אפשר לעשות הכל. תראו איזה יופי. <laughs> אני יכול להוסיף או להכסיר בכל הדרך. למשל, אני יכול להוסיף לבחירה את כל השמיים. אוקיי? ואז יש לי את ההתחלה, מזה התחלנו, אוספנו, עוד אחד מעל, אוספנו את השמיים. נגיד עכשיו, הוספנו את השמיים, ואנחנו רוצים לוריד את הזור הזה, או ליצור מזה איזשהו כזה. אוקיי? אוקיי? ואז, הופה, אתם רואים? זה נבנה מעליו. אוקיי? עשינו פה, אוספה, החסרנו, אה, אה, גרדיאנט כזה. בסדר? זה מטורף לכשי עצמו, אפשר לעשות ככה עם העין, לראות איך זה משפיע. אתם לא מבינים כמה אני מאושר אה... וואו, וואו. <laughs> <laughs> חוץ מזה, אפשר גם אה, לקרוא לכל בחירה בשם, כדי לפסיק, להתבלבל. תודה רבה, שמיים, נגרועים. בום, אני יודע מה זה, זה כבר פה. וואו, אני עף זה, באמת. אז, בהתכון החדש, האחרון שיצא בדצמבר 2022, טיפה שינו את התצורה של הכלים. זאת אומרת, שבמקום שהכלים יהיו מופרדים, עדיין קמים פה כל הסליידרים בדיוק, רק כשחילקו לפי הסליידרים של האור, הסליידרים של הצבע, והסליידרים של הנוכחות, שזה הטקסטורה וכל הדברים האלה, והסליידרים של הפרטים. אז אל תיבלו מהדבר הזה, זה אותו דבר בדיוק, רק uh, מפורק טיפה שונה. Uh, ודבר האחרון שרלוונטי לנושא של החידושים של המסכות זה בעצם הכלים של האנשים שאופק הסביר אליהם לעומק בצורה נהדרת uh, שימו לב, הוא מזהי האנשים ואז אני יכול לבחור את הפנים רק את הגוף, רק את הגבות מטורף חבר'ה, uh, אופק הסביר מעולה, לכו תראו את הסרטון שלו מעולה וחברים, את רגע שנייה לעצור כדי לבקש מכם אם בא לכם לעזור לנו להתקדם פה בערוץ תנו לייק לסרטון הזה, זה באמת עוזר במשפיע תודה רבה, Uh, בכלי של ה-Spot Removal, שדיברנו עליו uh, כבר בסרטונים הקודמים, חוץ מה-Hill שאנחנו כבר מכירים, uh, הוסיפו פה את ה-Content-Aware. -well. אם ראיתם את הסרטון של אופי כמו שהמלטתי, אתם מכירים אותו. הוא פשוט משתמש באלגוריתם כדי לנסות להבין מה צריך להיות בתוך הדבר הזה בפנים, והוא כביכול משלים אותו. אפשר לעשות פה Refresh, כדי uh, שהוא יחשוב מחדש ונסה להביא uh, אזור אחר ואפשר בעזרת control לבחור לו אזור ברגע שאני כאילו מסמנ וגורר אפשר לספר לו מה האזור שרלוונטי uh, בעצם שממנו ייקח מידה. אני אישית uh, ברוב המוחלט של הפעמים שניסיתי איתו ואני עובד המון המון עם הניקוי אסתטיקה זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לי אני בדרך כלל מוחזב מהתוצאות שלו אני לא אשקר אני אהיה אתכם כנה.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 מה שאני רוצה להראות לכם בתמונה הזאת, זה בעצם את הכוח של כלי הבחירה. זה צילומים שהיו לי לרשת של סושי לפני שבועיים, וזאת התמונה של הרו שהתחלתי איתה. אוקיי? עכשיו, אני אסביר לכם רגע מה קרה פה. יש לי, מלמעלה של התמונה, מה מהאזור הזה, סופט גדול. חוץ מזה, היה במקום תאורה צהובה נוראית, נוראית שלא יכולנו לחבות, כי צילמנו באמצע סרוויס. אז לא יכולתי עכשיו לחבות את כל האורות במסעדה, והאלה בבאלה, <laughs> שאנשים יוכלו בחושך. לא מתים ולא סבבה. התורה שהייתה לי פה היא תאורה קבועה. צילמנו גם וידאו באותו יום, זאת אומרת שבסופו של דבר לא יכולתי לגבור בעצמי על האור שהיה במקום. יכולתי רק להעיר עם התאורה הקבועה שיש לי כמו זאתי ולא יכולתי לעלות מעליה. הייתי צריך פנס חזק יותר כדי שהוא יהיה את שאר האור שמגיע מבחוץ. הדרך הכי טובה בשביל הדבר הזה הייתה לחבוט את האור ובעצם לשלוט על כל אור שמגיע ונוגע לי בתמונה. מכיוון שלא יכולנו לעשות את זה, זאת התמונה שהתחלנו איתה, זאת התמונה הכי של אור בצבע, וזאת התמונה הסופית, אחרי שהשלמתי פה את האזור הימני, כי הוא היה יותר מדי חתוך, השלמתי אותו מהתמונה הזאתי, כדי שהייתי פעם יותר מרווח לנשום, ו... בואו תתחילו לראות איך זה קורה בעצם. הילו כל המסכות שעשיתי, שימו לב, לבלי המסכות, עם המסכות, בלי המסכות, עם המסכות, אוקיי? עכשיו, התחלתי לארוך את התמונה, הערכתי, שיחקתי את הצדעים, שיחקתי עם הכל, מגיע השלב אחרי התיקון הראשוני של המסכות. אוקיי, עכשיו אני אכבה את כל המסכות ונעבור אחת אחת ותראו מה, למה ואיך. דבר ראשון, הוספתי פה מלמטה גרדיאנט עם טיפה תאורה שיעבוד על האיזון. כמו שאתם רואים באזור למעלה, הרבה יותר אור מאשר למטה. זה נחמד, זה אחלה, מוסיף פה עומק אבל זה לא מאוזן זה יותר מדי יצא מאיזון זאת אומרת שהלמטה בשבילי מרגיש יותר מדי כהה אז פתחתי אותו אוקיי? דבר שני, פתחתי פה את הסושונים האלה שהיה להם צל קטן, לא בטוח ממה אבל עוד הפעם, איזון אני מחפש את האיזון אוקיי? השלב הבא הוספתי, עכשיו זאת בחירה מעניינת מאוד בחרתי את הרקע שימו לב, בחרתי את הרקע, כי אתם מרגישים את הצהוב הזה שיש יותר מדי ברקע של כל המנות, שהוא מאוד מאוד נתפס, אני רוצה לנטרל אותו, הוא מעצבן אותי, הוא לא קשור לתמונה והוא מושך לב, אז עשיתי מסכה חדשה של בחירת הרקע, לא כל האובייקטים, הרקע, שימו לב איזה יפה זה בחר לי, כאילו את את עצמו, גם באוכל עצמו יש טיפה גוון של צהוב, אבל כשמשחקים עם דברים כאלה צריך להיות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר זהירים כי פה הרקע הוא לבן אתם מבינים, לא אוכפת לי לסחקי לא אוכפת לי עכשיו לעבור, לעשות לו מינוס 56 saturation אבל אם אני עושה את זה לסושי שלי אז אני יכול לפגוע בעצם בצבעים הטבעיים שלו אז אני הרבה יותר נזר לשחק עם דברים כאלה אם אני עושה זה רק בסופר עדינות, סופר עדינות בסדר? אז המסכה הבאה בעצם אני עוד הפעם איזונים יזנתי פה את הסושי שהיה היום מדי חשוך. דבר שלישי, הוספתי פה למעלה, אה, הכשכה קטנה, כדי עוד הפעם, אה, טיפה, אה, להזן את האובר אור שהגיע מלמעלה, שיהיה לי יותר נחמד בתמונה. והמסכה האחרונה, סליחה, יזנתי פה את הסושי בצד שמאל, אוקיי? עכשיו, שימו לב, קודם כול נגיד את זה רק. בסדר? תראו כמה יש לאיזון תראו כמה השפעה זה... באמת זה כאילו, או רק אני או ש... לא יודע, נראה טוב כאילו, <laughs> ממש, תזכרו, זו הייתה התמונה שהתחלנו איתה, בסדר? עבדתי עם אחד הפרסקטים שלי, התחלתי לערוך התמונה, עשיתי תיקונים, עשיתי את הכל ואז התחלתי לעבוד לעומק עם כל הכלים של הבחירות המקומיות אני התוצאה לא אשקר אם יכולתי לחזור, לחזור ולחבות את האורות את כל הצהובים האלה, הייתי עושה את זה אבל לא יכול לי לעשות זה אחרי עוד טיפה סידור של הצבעים והעניינים זאת התמונה הסופית שלי כפי שתראו, אם אתם זוכרים מקודם עשינו בחירה של כל הרקע ובאמצע לא כל כך יותר מדי את הצעבבות שהייתה שם אז כאן, אחרי שעשיתי פוטושופ לתמונה ואז החזרתי אותה עשיתי פוטושופ כדי להשלים את בסוף אני מרוצה, אני מבסוט. כן, הדבר הרדי שמציג לי בתמונה הזאת זה ה... יותר מדי צהוב שיש פה בצל, אתם רואים? אבל שוב, אני מעדיף לשמור על הצבעים של האוכל כמו שהם, ולא אה, לפרקס אותם. <laughs> <laughs> עכשיו, תבינו, רוב השיטות, אני, משתמש, אני אישית משתמש בכל השיטות שדיברנו עליהן בסרטון השלישי. אותו הדבר. ההבדל היחידי הוא שעכשיו הכלים החדשים בהתכון הזה עוזרים לי לאדן ולדייק את כל הדברים לרמה הרבה יותר גבוהה ובאמת לעזור לי לזקק את הרצון שמה שאני רוצה לעשות לצורה הכי טובה שאפשר וזה הופך בעיניי את הכלים של הבחירות המקומיות לכלים הכי מדהים משיש בלייטרום. אז מה ראינו כאן היום? הכלים של הבחירה הפכו להרבה יותר מטורפים ועוזרים לנו להשתמש בכל השיטות שאנחנו מכיר, מכירים כבר בצורה מטורפת, באמת חבר'ה, השיטות של לבחור את הבחירה שיש לנו כבר ולהוסיף. או להכסיר ממנה, אלו השיטות הכי שיש כדי לדייק את הכוונות שלנו בעריכה שלנו של התמונות. הבחירות האלו עוזרות לנו לעבוד עם חוקי המשיכה הטבעית שאנחנו כבר מכירים מהסרטונים הקודמים, ולעבוד עם האיזונים בתמונות שלנו, ולשלוט טוב יותר על הולכת עין ועל תשומת לב. וואו וואו וואו. בסרטון הבא אנחנו הולכים לארוח ביחד שלוש תמונות או שתי תמונות מה שנספיק, מהתאמונות האלה, אני אשתף אתכם בקבצים, בדרייב, ותוכלו לעקוב ביחד אחראי, אחרי מה שאני עושה. תוכלו לערוך בעצמכם, תוך כדי שאני עורך, ולשתף את התוצאות שלכם ברשתות. אז זה גם יהיה סופר, סופר מדהים, ואני מחכה לראות אתכם שמה. ועד אז, <laughs>